Itt az Impro itthonról, melyen ti kérhettek kedvenc számokat, témákat és stílusokat. <Szorítás> <Szorítás> Party time! Csak lazán, mint a kazán. Malat, röf, röf, röf. Most ez legyen egy orgona, ha már ilyen szép májusi napunk van. és itt tovább diszkrétlen lekevertem. A alatt, ne a... Legyen... rendőrfilm! Már most nagyon sokat beszéltem, és azáltal, hogy reflektáltam, még többet beszéltem. Való, Dániel! Kosszán te a küszöböl. Mikor a küszöbőt lehányítad, Emlékszel arra, kedves? Arra a pillanatra, yek dobbi meg fenestiusban zombikra vadászni. Gang gang szombára. latinos zenét hallgattunk, és nem csak Gregoriant, ugye? Romantikus opera, sok-sok belkantó vibrátó Ez egy pucsig volt, és így mindenki meghalt a végén, sajnos. Mozart, török induló abba a stílusban. Joggal hogy hagyjam már abba. Köszönöm, hogy itt voltatok.